Moi kaikki! Kaksi seuraavaa viikkoa Gimarassa teema on luonto ja ympäristö Tervetuloa mukaan! Sä löydät meidän aikataulun jossa katsot internetistä www.gimara.net aikataulut ja klikkaa sieltä